Російські війська на Миколаївщині застосували артилерію. Подробиці у випуску. У Миколаїві відбулося спецпогашення марки «Слава оборони і безпеки України. Гвардія наступу». Відновили чашу басейну, оновили роздягальні душові. В спортивному комплексі «Зоря» завершився капітальний ремонт першої та другої черг. Війська Російської Федерації 8 травня завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли Очаківської громади відбулися орієнтовно о 16.12. Російські війська здійснили артилерійський обстріл акваторії. Травмованих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Ваштанському районах день і ніч минули без обстрілів. Станом на 9 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17 тисяч цивільних об'єктів. Ми в тому числі наступу, сьогодні Сьогодні ми беремо участь у погажній спільної марки, яка була розроблена представниками національної поліції, національної гвардії та прикордонників.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 До історії завітати до поштового від вже понад рік усі історичної вважайською зброєю в руках наслом служити та захищати Пошта ввела в черговий побіг новий поштовий блок. Він присвячений нашим бійцям, які боронять нашу державу, які нищуть окупанта. Поштовий блок називається слава обороні і безпеки України. Гвардія наступу. Він присвячений Національній гвардії України, Національній поліції та нашій прибудовній службі. Загальний тарас – 235 тисяч примірників. Сьогоднішнього дня він вже офіційно є в продажу в кожному відділенні «Укркошти». Варті 69 гривень. Будь ласка, якщо є бажання, можна завітати до відділення придбати не тільки марку, а й тематичні конверти, листівки, які також були випишені до цього бішового ремонту. Позаду мене представлено три одиниці техніки, він стоїть на нашій військовій очіці. Це Макс Про від американських партнерів Краска Кагуар який є українською технікою українського виробництва, який стає на озброєнні вже певний час, та всіма звісна совєтська техніка УАЗ «Буханка». На ній став поставлені спарені пулемети ПКТ, вона призначена для знищення ворожої БПЛА. На її рахунку вже чотири дрони-шахіди. Село Первомайське Миколаївського району. Зараз воно заживлене газопостачанням. Будинки пов'єднували до мережі по мірі їх заселення людьми, які під час обстрілів населеного пункту звідси виїхали. Разом з будівлями під обстріли потрапляли і мережі. А газорозподільчий пункт вцілів? Внутрішньоселищні мережі – ні. А газ тут зник в середині березня 2022 року. А як обходилися? Як обходилися? Камушки ставили, виривали ями і топили, дрова відпіляли, так що так. Да. Не було газа ж. Нас що, розоб'ють, хлопці заварять, а потім опять це ж. А потім вже відключили і все. Каждається, в собі на камушках, так. Да. Ось і Маруся готувала. Готувала на камушках їсти собі? Так. Да.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 Доброго заняття плавання в басейні. Це норма від 6-9 до 7-9. Це ПАЖ. І хлор повинен бути десь 4, 4 до 6. На сьогоднішній день вода вже в нормі. Зліва від вас це є батик, через який проходить вода. вода.